ونش ما في طيب طيب ماشي ماشي حانطرق عبوات الغوبه عبوات الغوبه يلا يلا بابا انا وصلني حجارته في بطريقه انا في عندي شهريه بدي سال ما بعد شهر هلا بتروحوا تمروا شياتي على الحدود يلا <تصفيق> خالص في حدا بده يشوفك بس انا وصلنا خليه يفوت <صفيق> تفضل <تنقى> لي شو بدك شو أنا سمعت عنها كثير وحابب أشتغل معك. صبر. إذا بتطلع لرصاصة براسك فإذا انت باعي لك شغل عمناه بدني ايه يلا خلصني احسن ما خليني يصفوك وسلاحه لازم تكون على اتساق، إذا أنت ما بتوثق بسلاحك وسلاحك ما بيوثق فيك، لشو؟ من أول ما أعطيتك الفرد حطيته بوجهك، وبدك تكون سلاحك؟ شيلوا من وجهك يلا نقصني أنا بنات. سيادة العميد في حدا بده يشوفك؟ غني فوق. لا العند الملازم فارس تفضل. خبر شو العميد الوضع تمام بس بس شو؟ في شي غريب بجبل الحريق وصلتنا معلومات انه في شحن مخدرات بالمنطقة على الحدود. وفي حد تاني وفات بسبب الجرعات الزيتية؟ جبل الحرير، بكره بتبالى قصة شحنة المخدرات وبتدعيلي الاجتماع 16 شكراً لك <تصفيق> هلا كلها رجال وسلاح شويه بضاعه ما فينا في وطنا. هلا تعال تعلمني وين بدي اوزع رجالي تفضل عم زيد فضلك ما قصة عم علمك لكن في ناس برقبتنا في في مساكين في ناس بدها تعيش خل على المساكين اوع اوع راح تستلمها متل ما اتفقنا بعد شهر ما بتعتل هون المواعيد تغيرت بدي البضاعه بعد 15 يوم يعني عندك شك بالخول؟ هو لو ما عندي شك بالخول وعرفوا اوردر على الشيء فبدي اياها بعد 15 يوم. 15 يوم 15 يوم 15 يوم ما عندك مشكله شو في عندك بالنسبه لشحنة المخدرات يا ملاذ الفارس؟ سيادة العميد نحن تأكدنا من المعلومات والشحن هلا بنص الغابة على الحدود. أنت برأيك شو بيكون الحل؟ الحل الوحيد إنه نعمل لهم كمين على طرف الغابة، بس نحن معنا معلومات عن قوتهم بحاجة لقوة حتى تقوم بهيدي المنافذ. طيب من بكره بتجهز لي اللي الخاصة بهيدا الكمين. ما بدي إياها تبين كمين، بدي إياها تبين كأنها حرب عصابات. ماشي؟ معرفتنا بالشباب؟ آه، عامر من أمهر الجواسيس الموجودة عندنا بالفريق هو اللي حيكون بمهمة تغذو القلب العصابي. أوكي سيادة العميد تراك المهمة علي، بس عندي طلب بسيط قبل ما بلش بالمهمة لازم حر كمان بدنا نفوت على الغابه رح نقسم قسمين. أنا وياك رح نحمل البضاعة ده ظهرنا فيها على الوادي. معلم أنت رح تنزل على الوادي؟ إيه. بس تحت ما في إرسال يمكن نفقد الاتصال معك. ما تعتل بس أنت توصل عند الخال سلم لنا عليه وكله تمام. طيب ماشي تقرب. ويلا بنا نوصل قبل ما تعتم العين. يلا عم شوف عبد أنت بدك تروح معهم. بس بتضلك ماشي ورا. ماشي. شو لامات مراد ما في شيء مراد بزيدك ايمان <ه heard magic> اختصر شيخنا لا بس اه سمعت انه في دوري رايحة الغابة بس ارتاح عوضعك ارتاح عوضعك. عم بتطمن ارتاح على ارتاح ما تتالم قصتنا على موعدنا يلا شوفي ما عم بقلق صخات عن تليفون يا فارس الله يعين المضوي يا زلمه فارس فارس يا موسى معك معك على السمع لهدف محله يلا جهز حالك هذا بالانتظار ايميل ايميل ايميل ايميل معك يا سما الفرع حتوصل على الفخ السيارة تحت نظرنا يلا خليكم جاهزين ماشي جاهزين خلصوا يا شباب، كل واحد يروح يتفقد المنطقة، يلا كل واحد يروح على <تصفيق> أمه. نزل سلاحك على الأرض. نزل سلاحك على الأرض. الله الشباب اللي معك كمان نزل استحوار. والبطة يا الكلب. بديز. شو الكلب منهم؟ <متصفيق> شو؟ كبير وعالي واساسي. وصلت الشحنه؟ ونروح على كلها صار مثل ما قلت لك، صار مثل ما قلت بالحرف الواحد. كم كم مثلنا شخص؟ مثلنا اربع شباب يا اخوي. يلا بسيطة، يلا نعطي اهلا شوية مصاري، بعد كم يوم بيأسوون. هل في حدا بده يشوفك؟ صوص تاني؟ يعني مرة مية مية. ايه تنشوف، خليه يفوت. تفضل شو بدك اهلا وسهلا فيك بيناتنا